«Це була одна з моїх мрій – мати своє власне житло. До цього я весь час жив у квартирі Євгена Олександровича. Там теж почувався, як у себе квартирі, але все одно – своє є своє». Щасливий, розуміє, що за мною стоїть цілий Запорізький край. Все поки йде по плану, ми задоволені. Те, що він бажав – отримав. Тепер залишилося зробити ремонт та почати тренуватись. Знайти бригаду, щоб зробили гарний ремонт і взимку можна було заїхати. Житло для Парвіза Насібова придбали спільним коштом, розповів голова обласної державної адміністрації Олександр Старух. За його словами, частково профінансували з обласної програми за підтримки розвитку фізичної культури та спорту. Але більшу частину грошей надала мало Білозельська громада, яка відгукнулася на прохання обласної державної адміністрації. Срібний призер отримав квартиру, яку громада нашою областю йому обіцяла. Надати. Громада зібралася швидку сесію і допомогла вирішити перший крок зробити. Другий крок буде зроблений на сесії обласної ради, буде прийнято рішення про прем'ювання наших спортсменів. Безпосередньо вирішили змінити модель, щоб олімпійці, паралімпійці отримували однакову суму винагороди. І на найближчій сесії буде друга сума додана для повного закриття цього питання. Перша буде мільйон гривень безпосередньо вже надана громада і 300 тисячі ще буде з обласного бюджету додано. Нагадаємо, 4 серпня на Олімпійських іграх 2020 у Токіо борець греко-римського стилю Париз Насібов, змагаючись у вазі 67 кілограмів, поступився іранському спортсмену із рахунком 1-9 та здобув срібну нагороду.